راح دخل العين نزلت شويه من صدره ترجمة okay. أنا كيش اللي لا فكرت هناك كاي وقالي عنك الليك العرسوسة ما تراش انا أنا تجدونك هل تجدونك هل تجدونك هل تجدونك هل تجدونك هل تجدونك هل تجدونك هل تجدونك هل تجدونك هل تجدونك هل هل يجب عشان هل تريد ان تجد ان تجد ان تجد كاين 50 خمسة شنو غادي تدرماك يا يعني هل تريد كل شئ خمسه سته ولكن تريد ان تكون خمسه سته سبعه سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع تحيه سبع سبع سبع سبع سبع يلا هم انا خلاص يا يا للؤتي <تصفيق> يا هلا مرحبا يا حلوه يا حلوه يا حلوه No, no, no,